що, мої помічники, все готово? Чи перевірте, чи всім діткам є подарунки, чи всі вели собачами? Так, дівнич, все готово, всім догадаюся, все <с> в <радуває> Ой, дивіться, ось він, Святий Миколай, знайшли, знайшли. Доброго вечора, Святий Миколай, ми так довго шукали тебе. А що трапилось, Миколай дуже зайнятий, у нього немає часу на розваги. Дідусю Миколаю, ти найкращий чарівник у світі, ти все можеш. Ми не розважаємось, нам дуже потрібна його допомога. Так, він правду. правда. Так, не ви мені задачу загадали. Але всім нам потрібно бути сильними, вірити в наші ЗСУ і всім багато працювати. Вирішайте скоріше, дороги, <клухи> допоможіть наблизити нашу перемогу. Розкажіть небесні дітки, ви для них найкращі свідки. Чи молитву рідну знають, Бога неї прославляють, чи шанують рідну мову, українське рідне слово? Вони шанують рідне слово, пратідівську рідну мову. Рідні книжечки читають, рідні пісні співають, і молитви, що мати їх навчила в рідній хаті. Всі звертаються до Бога про опіту і допомогу. Ми всі молимо щоднини, за весь народ України. Бачу я ви, добрі діти, Бог буде Бог з того радіти. Хай же вам, мов сонце світить, оберігаємо покров, Божа ласка та любов. Чи вірять вони в Миколая? Так? А як ви думаєте, наші дорослі випадково сьогодні сюди попали? Ні. Ні. Їм садий Миколай підготував листи. Він їх запросив сьогодні сюди. Тому що тільки ті, хто творять дійсно дива, ті, хто допомагають Святому Миколаю, він один, а нас дідок багато. Так? І дорослі допомагають втілювати наші бажання. Сьогодні у нас на святі. Дорослі теж будуть в ролі Миколая, тому що вони є помічниками Миколая. Ми з ваших чудових листівок дізналися, що у вас буде чудове і красиве це свято. Ми прочитали ваші листівки, ми отримали ваші маленькі подарунки, і ми зразу ж зазбиралися до вас на свято. І поки ми сюди їхали, Святий Миколай нас зупинив каже, а передайте цим діткам ось такий ноутбук, тому що у нас, на жаль, зараз війна йде в країні, і ми знаємо, нам, нам Святий Миколай сказав, що ви спускаєтесь в сховище, так? Так. Да. Сьогодні були там? Так. І от, щоб швидше ці повітряні тривоги для вас проходили, Святий Миколай каже, передайте цим діткам ноутбук, щоб вони дивилися там щось і відволікалися від цього. В укритті, де в, в буде третій. перший і третій клас, от там, де нас да, бо mm -hmm. нас там найбільше. Ви побачили сьогодні, там є екран, уже, полотни ще велике, і там будуть мультики під час повітряної тривоги. Ви бажали, щоб у вас сьогодні настрій ніколи не зникав, побільше усмішок на ваших обличчях, і щоб ваші мрії всі збувалися. А ми, дорослі, в свою чергу, все для цього будемо робити. І найголовніше, щоб ви в своєму житті ніколи не чули сигналу тривогу. Наступного року. Усього найкращого. Дітки, я вам дуже щиро дякую. Ви дуже творчі діти. Ми завжди вдячні вам за ваші подарунки, які ви передаєте для інших дітей. Якщо ви пам'ятаєте, ми робили з вами таку маленьку ялинку, на яку ви своїми руками виліпили різні іграшки новорічні. Пам'ятаєте? Цю ялиночку зараз просто в мене сіла батарея, я вам не покажу, але цю ялинку ми передали діткам, які теж є внутрішньо переміщеними. Але вони живуть в місті Черкаси. Їх кімнату сьогодні у вас така декоративна, дуже красива ялинка, а їх кімнату прикрашають дуже маленька ялинка, але там іграшки, які ви зробили своїми руками. І ми вам дуже дякуємо, і діти теж передають вам вітання.